આવું આપણા ખોકરા કેવું કોને કહીએ કે આપડી વાઘ જેવી માતા ચારે બાજુ આપણા ઉપર હોય પછી કોઈ ના તાકાત નહિ ખોખડી કરી જાય અને એ ટાઈમે a Go! No. No.